حدیس مبارکہ حضور پاک پاکری صلاحت وسلام کے فرامین جو ہیں حضور پاک پاکری صلاح والل نے جو رشتوں کو عزت عطا فرمائی ہے آج وہ رشتے صرف رشتے نہیں بلکہ وہ درد بھی بن گئے ہیں ایک وقت تھا کہ جب ماں اور باپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا والدین کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ایک بچہ ایک بوڑھی عورت کو گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا تو پوچھا گیا کہ بچہ اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے یہ کون ہے بوڑھی عورت تو وہ بچہ جو تھا وہ سخت لہجے میں کہنے لگا کہ یہ جو بڑھی عورت نا یہ میری ماں ہے اب یہ بیکار ہو گئی ہے ضعیف ہو گئی ہے تو اب اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو میں بیچنے جا رہا ہوں بدلے میں کچھ ملے گا کسی کے گھر کے برتن صاف کرے گی مجھے کچھ پیسے ملیں گے تو ایک طرف یہ وقت ماحول تھا اور اس کے اپوزٹ دیکھیں اس کے الٹ دیکھیں تو جب حضور پاگ لی صلاحت وسلام تشریف لائے جب سونے محمد کا دین آیا تو حضور پاک للاۃ وسلام نے رشتوں کی قدر تو بتائی ہی بتائی ہے لیکن ساتھ اتنا اتنا قدر بتائی کہ رشتے جو ہیں وہ درد بن گئے اب جب بھی ماں اور باپ کا نام سامنے آتا ہے نا حضرت تو آنکھوں میں آنسوں بھی آ جاتے ہیں کہ ماں باپ اتنا پیارا رشتہ اتنا عظیم رشتہ جو بے لوس ہے بنا کسی لالچ کے ہے ماں اور باپ کو بچوں سے کوئی لالچ نہیں بنا کسی لالچ کے یہ رشتہ تو یہ میں <coughs> صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں رب تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ آج کے دور میں جیسے آپ دیکھیں کہ بچوں کو پالنے کے لیے بچوں کا خیال کرنے کے لیے ان کی کیئر کرنے کے لیے آیا رکھی جاتی ہے سکولوں میں بھی پرائیویٹ سکول ہو نا اچھا سکول جس میں زیادہ فیس دیتے ہیں بندے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر نا ایک آیا رکھی ہوتی ہے کہ جب کوئی بچہ پڑھنے آتا ہے چھوٹا اس کو دودھ بنا کے دینا اس کے صفائی کا خیال کرنا وہ سارا کام ایک آیا کرتی ہے تو گھروں میں بھی یہ ماحول ہوتا ہے کہ ایک نوکرانی رکھی ہوتی ہے آیا رکھی ہوتی ہے کہ جو گھر کے کام بھی کرتی ہے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے تو ہمارے معاشرے میں اس کی کتنا عزت کچھ بھی نہیں ہے ایک آیا کی کوئی عزت نہیں ہے نوکرانی کی کوئی عزت نہیں ہے مطلب اس کو عزت کی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا حالانکہ اس کے احسانات ہیں وہ ہمارے بچوں کو پالتی ہے ان کا خیال کرتی ہے ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ عرب میں ایک ماحول تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کو دیہات میں بھیجتے تھے کہ وہاں پر کھلی آب و ہوا ملے اچھی غذا ملے اور یہ پیور عربی سیکھ کے آئیں خالص عربی سیکھ کے آئیں تو حضور پاک لہ صلاح و سلام کو بھی اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اپنے ساتھ لے کے اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنکھا آپ نے جو حضور پاک لحصلا و سلام کی خدمت کی اس صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو اگر اس کو آج کے دور کے ساتھ کمپیئر کیا جائے دیکھا جائے تو ایسے ہی جیسے ایک آیا ہوتی ہے بچوں کو پالنے کے لیے عرب کا دستور تھا کہ دائیوں کو بچے سونپے جاتے تھے دائیاں بچوں کو لے جاتی تھیں اب حضور پاگلِ سلاط و سلام نے رشتوں کی یہ شان اور قدر بتائی ہمیں کہ حضور پاگل صلاحت و سلام آپ کی رضائی والدہ جنہوں نے آپ کو دو سال دودھ پلایا آپ ممبر پر بیٹھے خطبہ ارشاد فرما دیا سامنے سے ایک بوڑھی عورت آئی حضور پاک علیہ صلاح وسلام نے کو دیکھا تو ممبر پر کھڑے ہو گئے خطبخ چھوڑ دیا بیان جو چل رہا تھا وہ چھوڑ دیا صحابہ کرام کا مجمع تھا سارے بیٹھے ہوئے حضور پاک علیہ صلاح وسلام کھڑے ہوئے اور اس بوڑھی عورت کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنی مزمل والی چادر نیچے بٹھائی بچھائی اور اس کے اوپر جو ہے اس بوڑھی عورت کو بٹھایا اور حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عور آپ اس حدیث کے راوی ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ جب تک وہ بوڑھی عورت اس جگہ پر بیٹھی رہی تب تک آقا کریم علیہ حصلات و جیسے بندہ نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے اطہیات کی حالت میں حضور پاک علیہ و سلام سارا وقت ان کے سامنے ویسے بیٹھے رہے اتحیات کی حالت میں ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ تو جب وہ چلی گئی تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی کہ جن کا اتنا ادب آپ نے فرمایا تو حضور پاک علیہ سلاد و نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی اور نہیں تھی یہ میری وہ ماں تھی جس نے مجھے دو سال دودھ پلایا جن کے پاس میں دو سال رہا اب دیکھیں حضور پاک علیہ و سلام نے رشتوں کی اتنا قدر بیان کی ہے پھر کر کے بھی دکھایا